Son Korant Loka Jsem někdy marná, to vím, jak zvadlá kytka a všechno je cizí, na pozdrav odpovím, Vejdu do fitka a splín země zmizí, tělo už protáhnout chtělo, tak ráda tu jsem, začnu pokusem. Dám do drdolu, špičivý flitry na barevném dresu, výskok nahoru dolů. Pro vás a Open už se celá třesu, snesu to ve fitnessu. Pod kolem záká, co mě se mláká, asi ten spolek praštěnej holek, no to je... t <tose> t